پہلے والے مسلمان اور تھے ان کے اندر پیار تھا محبت تھی آقا کریم علیہ صلاحت وسلام ایک دفعہ فرماتے تھے کہ یہ آپ کا بھائی جو ہے یہ غریب ہے مال و دولت نہیں ہے سب اس کے ساتھ مدد کریں تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جی میرے پاس نہیں یا نہیں کوئی سر کی دستار اتار کے دے رہا ہے کوئی قمیض کوئی تہ بند کوئی چھڑی کوئی لکڑیاں کچھ نقدی کچھ جو کچھ سرکا کچھ کھجوریں جو جو ہوتا تھا نا ہر صحابی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا آج آپ اور میں یہ فیصلہ کریں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے کہ کیا یار ہم نے صحابہ کرام والا وہ جذبہ یا صحابہ کرام جیسی زندگی یا ان کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی بھی کام کیا نہیں کیا حضرت تو یہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک غیر مسلم آقا کریم علیہ صلاحت و کی بارگاہ میں آیا بنو سلیم قبیلے سے تعلق اس کا اور آ کر نہ اس نے آکا کریم علیہ صلاحت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا اور آقا کریم علیہ سلاط و سلام آپ نے آگے سے فرمایا کہ مالی حالت کیسی ہے تمہاری مالی پوزیشن کیا ہے تمہاری کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ مال و دولت کچھ پیسہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ اسلام جو ہے یہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے اب دیکھیں کلمہ پڑھنے کے بعد اور نہیں کچھ پوچھا گیا کہ زندگی کیسے گزاری بلکہ یہ پوچھا گیا کہ مالی حالت کیسے ہے کھانا پینا روزمرہ کے کام کیسے ہیں تو وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا بن و سلیم قبیلہ اس میں تیس ہزار بندے ہیں اور سب سے غریب جو ہوں وہ میں ہوں تیس ہزار بندوں میں سب سے مالی حالت میں غریب میں ہی ہوں تو آقا کریم میرے تو السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جو صحابہ جو جو میرے ماننے والے میرے چاہنے والے طاقت رکھتے گئے استطاعت رکھتے ہیں اپنے اس بھائی کی مدد کریں یہ آپ کا ابھی نیا نیا بھائی بنا ہے یہ ابھی ابھی اسلام کی دولت سے مشرف ہو کر مسلمان ہوا گیا تو اس کی مدد کریں تو سب نے مدد فرمائی ایک صحابی نے اپنی اونٹنی اس کو دی کہ یہ اونٹنی آپ لے لیں اس کے اوپر آپ تجارت کیجئے گا آپ کو فائدہ ہوگا حضرت علی کھڑے ہوئے آپ نے دستار اتاری اور فرمانے لگے کہ بھائی یہ کل میں نے لیا ہے بالکل نہیں ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ دستار رکھ لو یہ تجھے فائدہ دے گی اس کو بیچ لینا تو پھر اس کے بعد آ کریم علیہ حصہ لات نے فرمایا کہ اب اس بھائی کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ مجمع صحابہ سے باہر آئے اور نظر دوڑائی کہ کس کے گھر پر جا کے دستک جی جائے جہاں سے کھانا ملے اور اپنے اس بھوکے اور پیاسے بھائی کو کھلایا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو سب سے پہلے میری نظر جو ہے وہ اہل بیت تہار کے دروازے پر پڑی سیدہ خاتون جنت سلام اللّہ علیحا آپ کے دروازے پر پڑی اور میں نے جا کر دستک دی اور آواز لگائی کہ آپ کے در کا غلام ہوں نوکر ہوں ابھی ایک بھائی نے کلمہ پڑھا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سب نے مدد کی ہے حضرت علی نے بھی مدد فرمائی ہے اپنا امامہ شریف دیا ہے تو ایک اور صحابی نے ایک اور بھائی نے اپنی اونٹنی ہتھیا کی ہے تو کھانے کے لیے ان کا بندوبست کرنا ہے تو پھر اندر سے خاتون جنت سلام اللہ کہ علی گھا آپ نے یہ آواز نہیں دی کہ علی نے دے دیا تو ہمارا حصہ ڈل گیا علی نے دے دیا تو کام ہو گیا نہیں بلکہ فرمایا رک جا فاطمہ بھی تجھے کچھ دیتی ہے رک جا فاطمہ بھی تجھے کچھ دیتی ہے تو آپ وہاں پر ٹھہر گئے تو پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے آپ نے جو فرمایا کہ میں کچھ دیتی ہوں کھانے کے لیے کچھ ہے کیونکہ حالات تو پتہ تھے نا کہ اہل بیت اتہار किस طبیعت کے مالک ہیں تو اندر سے آواز آئی کہ اللہ کے نیک بندے تجھے کیا بتاؤں حسن و حسین تین دن سے بھوکے گئے حسن و حسین تین دن سے بھوکے گئے لیکن تو ٹھہر جا میں تجھے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہوں آپ اندر گئی اندر سے بستر आप एक آپ ایک چدر ایک کمبل کھدر کا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا آپ وہ لے کر آئی اور آ کر دیا کہ یہ جا کے نہ یہ چوتھی گلی میں تین گھر چھوڑ کے چوتھا یا پانچواں گھر جو روایت میں ملتا ہے وہاں پر ایک یہودی ہے شمعون نام کا وہ مال رکھ کے یہ کپڑے رکھ کے سامان رکھ کے بدلے میں جو ہے نا پیسے دیتا ہے کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے اور جب تک وہ واپس نہ کرو وہ سامان اپنے پاس رکھتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ کمبل جو ہے اس کو جا کر دیں اور اس کو کہیں کہ اس کے بدلے میں کچھ سرکا چوک گندم کھجور جو بھی آتی گئی اس کے بدلے میں دے دیں اور وہ جلدی سے میرے پاس لے کے آؤ اور میں اس کو بنا کے دو تاکہ وہ ہمارا بھائی جو اتنی دنوں سے بھوکا ہے اس کے لیے کچھ کیا جائے اب گھر میں خود فاقہ ہے تین دن سے بچے بھوکے گئے اپنا ہوش نہیں ہے اپنا خیال نہیں ہے بچوں کا پتہ نہیں ہے اگلوں کے لیے سوچ رہے تو حضرت سلمان فارسی آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے رک گئے لیکن خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا آپا نے آگے سے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تو یہ کام نہیں کرے گا لیکن یہ میرا حکم ہے جب سب صحابہ نے اپنا اپنا کردار ادا کیا نیکی میں حصہ شامل کیا تو میں پیچھے کیوں رہا لہذا میں بھی اپنا حصہ شامل کر سکتی ہوں اور میری یہ رضا ہے اور میرا یہ حکم ہے کہ یہ مال لے کر جاؤ اس کو دے اور بدلے میں کچھ لے کے آؤں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ نے وہ کمبل پکڑا اور اس یہودی کے دروازے پہ گئے اور جا کے دستک دی کہ یہ کمبل لے کر آیا ہوں یہ بستر گئے اس کے بدلے میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ اناج دے دیں تو وہ کہنے لگا یہ بستر مجھے کوئی عام نہیں لگ رہا اس بستر سے خوشبو ہی بڑی کمال کی آ رہی ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آگے سے سارا ماجرا سنا ڈالا کہ یہ اہل بیت ات کے گھر سے آیا ہوا بستر گئے تو وہ جو یہودی تھا وہ کہنے لگا کہ میں دریا کے کنارے رہ کر بھی پیاسا مر چلا تھا اور میں نے آج ہی تورات میں اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کے گھرانے ایسے ہوں گے گھر والے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنی پرواہ کیے بغیر گھر میں فاقہ ہوگا گھر میں یہ ہوگا حالت یہ ہوگی کہ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے اینٹیں پتھر باندھے ہوئے ہوں گے لیکن اوروں کا خیال رکھیں گے اوروں کی ہمدردی رکھیں گے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ نبی کب آئے گا اور ان کے اہل بعد ان کے گھر والے وہ کب آئیں گے تو میں تو اس نبی کے امت میں ہوتے ہوئے بھی غیر مسلم ہو کے مر چلا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ جو لکھی ہوئی بات ہے وہ کب دیکھنے کو ملے تو آج وہ میں نے دیکھ لی ہے تو تو ایسا کر کہ تو یہ کمبل بھی واپس لے جا اور یہاں سے سرکہ بھی اٹھا جو بھی اٹھا گندم بھی اٹھا کھجوریں بھی اٹھا اور ایسا کر کے کچھ نقدی بھی لے جا اور جا کے خاتون جنت سلام اللہ علیہ ان کو جا کر یہ پیش کر دے اور کہنا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اور مجھے پتہ ہے وہ قبول نہیں کریں گے وہ بڑے خوددار ہیں وہ کسی کا اپنے اوپر احسان رکھتے نہیں ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن تو میری طرف سے دست بستہ عرض کرنا تو وہ حضرت سلیمان فارسی رض اللہ تعالیٰ نے کو آپ وہ سارا سامان لے کر واپس گئے اور جا کر سارا ماجرہ سنا ڈالا اور آگے سے عرض کرنے لگے کہ اے خاتون جنت وہاں پر تو معاجرے کچھ اور تھا وہاں پر تو حساب ہی کچھ اور تھا ماحول کچھ اور تھا کہ وہ یہودی وہ شمعون نام کا بندہ جو غیر مسلم تھا آپ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ عرض کر رہا ہے کہ اے خاتون جنت سلام اللہ علیہ یہ میری طرف سے ہتھی بھی قبول کریں اور آپ کے اس عمل نے مجھے اتنا متأثر کیا ہے اتنا متاثر کیا ہے کہ میں یہ مال بھی ہتھی کرتا ہوں اور آپ کے بابا جان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں یہ <سلام> <سلام> تھے مسلمان کہ جن کو دیکھ کر غیر مسلم بھی چونک جایا کرتے تھے اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے تو بھائیوں آج ہمیں دیکھ کر غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ درد کیوں نہیں یار ہمارے اندر وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا احساس کیوں نہیں ہے یار کیوں ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے یار کیوں ہم مال و دولت کے پجاری بن گئے مال و دولت کے پیاسے بن گئے یار مرنا نہیں یاد آپ کو مرنا نہیں یاد میں کدھر لے جاؤ گے یہ سب کچھ قبر میں لے کے جانا ہے کسی نے ساتھ نہیں لے کر جانا حضرت سب کچھ ادھر کا ادھر پڑا رہ جائے گا تو کیوں نہ ایسے مسلمان بن جائیں کہ غیر مسلم دیکھ کر حیران ہو جائے اور ہمارا عمل دیکھ کے فوراً مسلمان ہونے کی خواہش کرے